Bueno, comencem la visita. Primer de tot, moltes gràcies per venir. Estic supercontent de poder fer aquesta visita perquè ha sigut, bueno, no sé quan temps fa ja que el Pablo va encarregar-me aquest projecte. Concretament, el context era de fer una exposició amb l'Arxiu Històric del Museu. No? I bueno, el que vaig fer, això va ser fa un parell d'anys. I el que vaig començar a plantejar-me, bueno, primer, abans de començar a fotre la xapa, és que fem aquí fora, puguem estar dintre, no? Que ens hi sentirem millor, que no era tant soroll, etc. Jo us he volgut col·locar concretament aquí, exactament aquí, perquè aquí és on s'ha generat l'últim document de l'arxiu històric que ha entrat, que és el... la nota de premsa del nou edifici del Magba. O sigui, ara, si us fixeu, podeu mirar tot aquest espai, perquè tot això desapareixerà. Potser és l'última vegada que el podeu veure amb aquesta tensió. Espero que quan s'inneguri, o d'aquí 40 anys o 50, quan passeu per aquí, recordeu que això no hi era. Quan jo era jove, això no hi era, saps? És una mica aquesta història. També una mica per situar-nos, no? perquè què és, és l'arxiu històric? Mm, és una mica un misteri, o per mi ha sigut una llarga feina investigar. Si per una banda tenim aquí el museu, que això és fàcil de saber, quan tu li dius a la gent al MACBA, jo els hi a la gent, per exemple, faig una exposició al MACBA, i tothom em deia, oh, que bé, no sé què, jo dic, però l'arxiu, i em deien, l'arxiu, què és l'arxiu? I jo li dic, el que hi ha davant, i em deien, però si davant no hi ha res. I jo, sí, hi ha un edifici, centre d'estudis i documentació, però ben bé, on? Perquè, clar, això és molt fàcil d'identificar, això està sobre un paveter, és l'edifici del Meijer, té un mica un nom, però, clar, això, aquí estem com amb la complexitat, més absoluta, que jo crec que també és super superinteressant, eh? perquè estem davant d'un edifici del segle XVI amb una reforma de l'any 92 llavors hi ha aquí el Centre d'Estudis i Documentació que comença el 2007, quan l'edifici ja estava fet o sigui, aquí tenim el monolito i aquí tenim les capes el palimpsesto, lo complex i jo realment em moc bé per aquí o sigui, és complicat, és més complicat és més complexa, però de fet tota l'exposició és com un celebrar la complexitat. O sigui, si tu has de fer una exposició aquí, és molt fàcil. O sigui, tu has de començar a fabricar objectes, hi ha un comissari que fa la mediació, hi ha una sala d'exposició, la gent, també, quan hi entra, ja t'hi costes, has de comprar una, una entrada, has de donar l'entrada en un, hi ha un vestíbul, no?, que és com una catedral, no? Ara hi ha com el... aquesta peça de l'Ignasi Vallí, no?, que és com raa, allà, com impressionant, i llavors entres i trobes l'exposició, no? En canvi, aquí no tens cap tipus de mediació. O sigui, tu... Vens del carrer, obres una porta, pum, ja estàs a l'expo. No hi ha assegurat, el assegurat està apurat, etc. Digues? És la iniciativa de la Colau, de l'edifici que vol fer aquí. No sé. La Colau vol fer un edifici tan gran com aquest, aquí. Aquí el vol fer aquí, sí. sí. Bé, bueno, la, no la Colau, no sé és si és això. la Colau, eh? Bé, bueno, la Colau sempre està a darrere. De totes les bogeries, la Colau sempre està a darrere. Així com va parlar de la seva vida sexual dos hores en Televisió Nacional, doncs no hauria de ser. I els ciutadans, els ciutadans tenim que entendre que ell és la nostra empleada. Ho siguit la meva empleada. Jo sóc el cap de. Sí. Aleshores, quan els ciutadans entenguem que nosaltres som els caps i el govern és el nostre empleat, doncs aquestes bogeries que últimament fan a Barcelona, quedaran no. tallades. Home, construïtes. Sí. Vine que t'ensenyaré un lloc que és una altra bugeria. Vina, vina, veniu. Què és l'arxiu? L'arxiu és un edifici on hi entrem. L'arxiu també són tots del sistema de dades i l'arxiu són les persones. I aquí concretament és un espai interessant de l'arxiu. Us podeu acostar una mica més, una mica més. Aquí veieu que l'arxiu fa olor. normalment l'arxiu és totalment escèptic, però doncs aquí no, aquí l'arxiu fa olor. Això concretament s'utilitza com a lavabo públic d'aquesta plaça, no? O sigui, aquí cada dia hi ha litres i litres i litres de pixats durant molts i molts anys que la gent es pixa directament a l'arxiu, si entenem l'arxiu com a edifici. Veieu com hi ha doncs, inclús el ferro, la xapa corten s'ha començat a corcar, per, per aquesta exposició hem canviat el vidre perquè estava fet caldo, hi havia un vinil, que això també era una mica respecte per la gent que fa un riu, que tinguessin intimitat, l'hem tret al vinil i si veieu hi ha una porta secreta que després veurem on ens porta. Però entendre que l'arxiu és un edifici que nosaltres podem interaccionar amb ells i quan entrem a l'arxiu ens podem relacionar des de fora o des de dins en el nostre cos, perquè doncs, li passen coses. A vegades som benvinguts, a vegades no. Vale. I ara si em seguiu anem a un altre puesto. Aquí el que es volia explicar una mica és que el projecte Coses que passen en eh, pivota sobretot.